Hej, a veste, da smo odkrili, da je tudi na slovenskih tleh čarovniška šola in tokrat smo se odločili za družinski zlet, da to šolo poiščemo. Prite z mano, si gremo pogledat. Odpraveni smo se v čaro in poleg tega, da bomo poiskali čarovniško šolo, bomo pokazali tudi kako izdelati čarovniško palico iz naravnih materialov, tako da poglej do konca. V zadnjem času so se začele dogajati čudne stvari, tako da očitno je bila naša čarovniška energija, ki je bila tako zbrana, ko nas je bila takrat tukaj tako močna, da so začele vaj odpadati. Pozdravljeni pred vhodom, da naši čisto pravo šolo kričko Se je tudi naša šola našla svoje zavetje, svoj dom, na razvalinah starega Krškega gradu. V čarovniškem svetu poti nikoli niso kar tako enostavne, pa nikoli ne vodijo pr naravnost, ampak so vedno zavite, včasih nevarne, polne prepadov, čudnih ovinkov, spreminjajo se. Naša šola stoji na ruševinah starega Krškega gradu po teh krškočaraj čarovniške šole na slovenskih lep. In če kdaj ne veste kam jih, poiščete znak in sledite. Gledamo. A tole? Kvanta, dajte najdeti eno v, da bomo naredili čarovniško palco. Čarovniško palco lahko naredite iz naravnih materialov, ki jih najdete v bližnem gozdičku ali gozdo. da najdete kakšno vejo, jo izrežete, majte kakšen oster nož in če bojo to delali vaši otroci, bodite seveda zraven, da bo čim bolj varno. Nastaja čarovniška palca, da bomo kaj začarali, Kaj bi pa vi začarali? Pot do kaškočare je primerna tako za otroke, kot za odrasle, tako da priporočam, da se je vdeležite vsi, družinsko. Če imate pa manjše otroke, oziroma tiste, ki tudi teže hodijo, pa mejte samo sabo kašno nosilko, ker z vozičkom žov ni prevozna. S pukvico si boste pomagali, boste ogromno stvari izvedali in hkrati bo otrokom zabavno, ker zbirate notri take štemple. In včasih tudi mislim, da z mislimi marsikaj lahko pričaramo, kar si mislimo tudi lahko v konec koncev ustvarimo, če imamo le dovolj volje. Kaj pa vi imate radi čaranje in čarovnično nasploh, vam je to zanimivo? Dejte napisat spodaj. Mi se pa gledamo Isam. spet naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!